جی بھائی تو آج کے میں آپ کے لیے لے کے ہوں نیو جاب اپورچونیٹیز کی ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈسٹرکٹ زکات اینڈ اوچر کمیٹی شیخو پورہ کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ कौन پورہ ڈسٹرک زکوٰۃ کمیٹی میں کون کون سی جاب اپرچونیٹیز جو اوپن ہوئی ہیں اور اس کے لیے کوالیفکیشن کیا چاہیے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور ہم تو چلیں ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ تو یہ اس میں اپرچونیٹیز ہیں آڈٹ آفیسر اینڈ آڈیٹر تو اس کے لیے عمر جو چاہیے آڈٹ آفیسر کے لیے اٹھارہ سے تیس سال پانچ سال بلائی حد میں رعایت ہے پانچ سال جو آپ کو رعایت ہے خواتین کے لیے تین سال تک رعایت ہے میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال پینتیس سال تک مین کے پینتیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال ان کو رعایت ہو جائے گی تو تنخواہ ہے ستائیس ہزار پانچ سو اور اس میں چاہیے ایم بی اے اس کے بعد ایم اے ایم ایس سی اور یونیورسٹی کسی رجسٹر یونیورسٹی سے ڈگری ہو آپ کے پاس اور ایڈیٹر میں بھی اٹھارہ سے تیس سال پانچ سال کے جو رعایت ہے اور اس کی تنخواہ ہے انیس ہزار آٹھ سو اس میں ہمیں چاہیے بی کام فرام لیکنائزڈ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ تو یہ جابز اپورچونیٹیز ہیں جو شیخو پورہ ڈسٹرکٹ عشر کمیٹی زکاط اینڈ اشیر کمیٹی میں اوپن ہوئی ہیں تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے پندرہ اگست دو ہزار بائیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس میں اپلائی کر اب بات میں اپلائی کی تو اپلائی کرنے کے لیے اس کا آن لائن کوئی پروسیجر نہیں ہے تو ہم نے اپلیکیشنز اور اپنے ڈاکیومینٹس جو ہیں وہ شیخو پورہ ڈسٹرک کے زکاط اینڈ ویلفیئر کمیٹی کا جو آفس ہے وہاں پہ ہم نے سبمٹ کروانے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ کو ایڈریس بھی مل جائے گا 44 سیول لائن ملک انور علی دفتری تو یہ ملک انور علی روڈ دفتر تو یہ جو ہے ایڈریس ہے اس کا आपने जो अपनी जो भी अप्लाई करना चाह रहा है वो अपनी जो एप्लीकेशन हैं वो इस एड्रेस पे सबमिट करवाएगा 45 फाइव सिविल लाइन अनवर अली तो दफ्तरी अवात चार बजे तक जो जमा होंगी फिर चार बजे के बाद जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी चार बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाएगा تو بعد میں مصول ہونے والی درخواستوں کو شامل نہیں کیا جائے گا تو بعد میں جو بھی مصول ہوں گی درخواستیں وہ مسترد کر دی جائیں گے کمپیوٹر کمپیوٹر سے متعلق مائیکرو سافٹ یا دی, دیگر ایپلیکیشن میں مہارت لازمی ہے کیونکہ یہ آڈیٹ افیسر ہے ایڈیٹر چاہیے تو اس میں جو مائیکروسافٹ یا دیگر ایپلیکیشن کے متعلق کمپیوٹر کے متعلق آپ کو علم لازمی ہونا چاہیے یہ تھا اس کا شور سے انفارمیشن جابس uh, اپورچونیٹیز کی امید so, ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں لازمی بھی پوچھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر جوبز کی جو ویڈیو ہے وہ اپ کو اپڈیٹ ملتی رہے تھینک یو